السلام عليكم بارك الله عليكم كي دايرين لاباس بخير عواشركم مبروكه ايوا هذا الدراق قسمتها على جوج هذه كتكون طيبتها في الماء و كناكلوها كناكلوها هذه زينتها هي كاين اللي كي كاين اللي يا كيشويها على المجمر وكاين اللي كيعطيبها في الماء و يدير لها اللي يدير معها الحليب و يطيبها هي زينه بارك الله فيها فائده حتى طيب هي مزيانه ايوا خصني نقول لكم على الدراق لكم بسم الله بسم الله بعدها قال لكم هذا واحد السيد. ومشى سيدي كان يقرأ. ايوه. ومشى الأستاذ قال له. قال لهم. قال لهم السيدي اللي يدبر لي اسمي دي الضرب الفرنسي. نعطيه جائزة ولا المهم الدرد الصغار وهذه. ومشوا كي يقلبوا باش يعطيهم بحث وصفية. يعني مشوا كي يسولو كل واحد شين مشى. واحد ما تجيء الفكره يفوت على الفلاح الفلاح عنده الضره بزاف عنده الضره وقال له كي سميت الله يستر كاع عمي السلام عليكم لاباس بخير عمي قلنا كي سميت انا راه الى الى تعرف سميتها بالفرنسي هذاك هذاك الفلاح هذاك مسكين ما عارفش... ما عارف ما يعرف لا فرونسي ولا لا كش الحيقا هو قال له سيدي الضره واش غادي نقول لك ولدي ام مينو ميس هذا كايس هو يعني الله اعلم ما نعرف يعني ما نعرف كايس هذا ديال هذاك الولد مشى يجري عند الاستاذ ما تماش ذهب يجري توصل الاستاذ استاذ استاذ استاذ, أستاذ, أستاذ. وي قال راني لقيت دراكي سميتها بالفرنسي قال لها سميتها ميس وقال حسن جدا وعطاه الجائزه لان هي سميتها له ميس هذاك له ميس هو ملي قال له ميس وهو هو بصح حاجه بحال بحال هي والاخر والفرنسي ميس ميس فوالا إذا هاديك مهيس على عندنا د المقاطع الإي هاديك الإي سميتو لو تخيمة فوالا تبارك الله عليكم الله يحفظكم هادي هي الدورة وفيها فائدة مزيانة الواحد ياكل الدرة راني فوق السطح كناكل الدرة مزيانة تبارك الله عليكم عواشر مبروكة الله يعاونكم